Всім привіт! Ну, нарешті у нас відео про Родячовський приспівок. Знайшов собі на снаги дозняти його. Частина вже була відзнята, частину потрібно було дозняти для того, щоб показати вам документи і що від вас очікується. Тому не будемо гаяти часу. Поїхали! Ну а для того, щоб отримати допомогу на родичівський приспівок, ви заходите на сайт, який я також вкажу в описі, там є весь перелік документів Перед цим ви йдете робити датову схранку, про яку я розказував в одному з попередньому відео Ви йдете на чеську пошту, робите датову схранку, підключаєте і government для того, щоб можна було авторизуватися через телефон І, відправля... і спілкуватися з владою через цю датову схранку, це як такий офіційний Пошта, портал для того, щоб офіційно спрац... спілкуватися з владою Або просити в них деякі документи І е заходите туди, відповідно, на офіційний сайт Родячовський присп'явик там е І можете заповнити всі заяви онлайн І відправити також через датову схранку онлайн І навіть не йти до них Але вони вам прийшлють потім листа на цю датову схранку І попросять вас прийти туди особисто Донести документи деякі і після цього почнуть вам виплати. Так, перелік документів, як я сказав, знаходиться на цьому сайті. Якщо ви ці 300 тисяч хочете стандартно отримувати мінімальну суму, це десь приблизно 10 тисяч крон ви можете отримувати по стандарту, то ви можете розтягнути на 30 місяців і отримувати собі цю виплату і все. Але якщо у вас зарплата велика, наприклад, і вона дозволяє то ви можете отримати один додатковий документ, я напишу, як він називається в описі, і е, вам е, суму виплат ви зможете вибирати самі, але в межах якоїсь там там якась специфічна формула розраховується, і ви зможете швидше отримати ці всі виплати, наприклад, там не знаю за півроку чи за рік, якщо вам дозволяє ваша офіційна заробітна плата. Ну також е, документи. Оформлення. Ось так вони всі виглядають. Я спробую ще за кадровим голосом це все проговорити, де які дані ви маєте вписати. От. Ну і після цього, в принципі, після того, як ми сходили в уряд праці, підтвердили, що моя зарплата дозволяє отримувати... Ці виплати в більшій сумі, то вони дуже швидко починають їх виплачувати. Наприклад, це все подавалося заднім числом, тому що там три місяці після народження дитини. От, і відповідно, так як вже був липень місяць, вони за ті попередні три місяці також виплатили зразу в червні місяці, зразу за три місяці. Ну і так вони там потім розпланують, скільки ви за місяць будете отримувати. І після цього ви отримуєте ці гроші на карточку. Вони їх не потрібно оподатковувати, вони не обкладаються налогом. Тому в принципі це гроші ви отримали. І, ну, в принципі, робіть з ними все, що захочете. Дуже дякую за увагу. Насправді, вся ця інформація, яка стосується отримання радячеського приспівка. Дякую людям, які. Точніше, дякую людині, яка поділилася зі мною інформацією і документами, які потрібно зібрати Якщо ця людина буде дивитися, то дуже тобі дякую От, і, е, от якби є люди, які пропонують свої послуги і від вашого лиця зберуть всі документи точніше ви їм надасте всі документи вони сходять будуть праці і зроблять це все за вас і такі послуги коштують 10 тисяч крон, якщо ви хочете можете шукати таких людей і вони вам допоможуть зробити, якщо хочете спробувати самі, так як ми це зробили то можете все це зробити самі, в принципі немає нічого складного якщо розібратися в тому, що потрібно спробую, як я сказав, в описі і це все детально написати, щоб не було заплутано. Дякую, що були з нами. Це було суперкорисне відео про дітей і народження дітей в Чехії. Всім дуже дякую. Всім, діточок! Ось, значить, як виглядає сайт. Я відкрив його у себе, також ставлю його у відео для того, щоб ви бачили. Ви заходите на цей сайт, тут, можна, якби, тут є всі документи, всі формуляри, які потрібні для отримання родічського приспівку, також є якісь відео, насправді багато різної інформації тут є, але насправді нас цікавить виповнення з прилогами. І, як я вже говорив, потрібно мати датову схранку, для того, щоб потім мати можливість це все відправити зразу в, в уряд, уряд праці. Так? От, і виповніть з перелогами, нажимаєте, після цього вас переведе на наступний сайт. І тут у вас будуть ось такі формуляри, значить, що ми не заповнювали. Ми не заповнювали э, э, підтвердження давок, овлівнюючи Вадичовський приспівок, це в тому, що в нас немає ніяких пільг. Потім е, ми не заповнювали в навчеві про предшкольні діти, тому що дитина тільки народилася. І також не заповнювали е, давки в рамці ЕЮ. Це е, з точки зору, бо ми не отримуємо ніякий Ніяку іншу, ніяку іншу грошову допомогу в рамках ЄС або за межами, чисто в Чеській Республіці. Нагадаю, що для того, щоб мати можливість отримувати цей родичевський приспівок в розмірі 300 тисяч крон, вам потрібно проживати на території Чехії, бути резидентом, платити всі податки не менше одного року. Після цього ви можете все це зробити. Тому всі інші Родячовський приспівок, формуляр, е, підтверджені оденним вимирувачем закладу, вам це потрібно тільки у випадку... А, це е, про те, скільки у вас, е, скільки, яка у вас заробітна плата. І вольба вища Родячовського приспівку – це якщо ви хочете отримати е, гроші більше, ніж стандартна норма, яка сягає десь близько 10 чи 12 тисяч крон. Це значить, що якщо ви просто подасте родичівський приспівок і подтвержденні о закладу і все, скоріше за все вас попросять якийсь документ, але зачасту вам просто потрібно буде прийти в уряд праці і поставити там можливо деякі підписи і все. І після цього вони вам почнуть виплачувати місячно там 10 чи 12 тисяч крон протягом виходить майже 30 місяців. Але якщо ви хочете отримати гроші швидше, є можливість заповнити ось цю ось цей папірець, е, отримати підтвердження в е, службі, яка називається S С... Я, я покажу цей документ і після підтвердження від тої служби вам можна отримати ці гроші набагато швидше, наприклад, у вас зарплата, не знаю, там 70-80 тисяч крон в місяць, грубо, ви можете отримувати виписку від роботодавця з місячною вашою е, зарплатнею відправити це в ту службу. І після цього вони відправлять вам назад документ поштою. І з цим документом ви прийдете в уряд праці на підтвердження, те, що ви хочете отримати більше грошей. І у цьому випадку вам швидше виплатять гроші. Все, там якась у нехитра формула, навіть якщо у вас дуже велика зарплата, ви не зможете це все отримати за пару місяців. Це, скоріш за все, затягнеться там, на місяці в 6, але в принципі, так як е, цей документ подається типу заднім числом, то наступний місяць, який по факту буде виплачуватись, то вже вам виплатять зараз за 3-4 місяці. От. Ну, поїхали, переглянемо самі документи. Значить, цей документ підтвердження Дену Вимирювачу закладу вам все ж таки потрібен, для того, щоб ви заповнюєте цей папірець, плюс до цього папірця ще компанія вам видасть місячну сплатку, я вам покажу, скільки ви за місяць отримували, ви відправляєте в службу, і після того, після того, як вони вам пришлють назад підтвердження, ви можете як як як підтвердження е, того всього, що у вас є в, висока зарплатня, ви можете отримати ці гроші швидше. А, тому, як виглядає, е, значить, цей документ. До Родичівського приспівку ми повернемося, наприклад, нажимаєте «виповніть формуляр», е, після цього, так, давай, так, ви тут записуєте ім'я, прізвище ваше, ваше родне число і ваша дата народження, е, родич тут написано, потім описуєте дітяти, Діти, на яке ви подаєтесь, тут ім'я, прізвище, дата народження, родне число, дата народження, ага, ну і дата народження, ще раз, дитини. Потім ви ставите земні якщо ви земні знальність, або СВЧ, яка у вас там, значить, яка у вас чинність. Після цього підтверджені від, бачите, від цієї служби. Значить, ця служба ОССЗ, яка у тих, хто зам'яснанець і працює, має, платить всі податки і має ПВЗП-страхування, от, то, ну, не обов'язково ПВЗП. От, то, значить, в цю службу буде відправлятися. Як це можна відправити? Можна в уряді праці, значить, як би це так сказати, звернутися саме в цю службу, от, дати їм ці документи, і вони зможуть вам потім повернути, ну, прислати підтвердження з від їхньої служби. А тут пишете, скільки е, ви хочете грошей отримувати, е, ну, отримати з цього Радячорського приспівку. Наприклад, хочете мати там 20 тисяч, і потім вони напишуть, чи можете ви стільки мати, чи не можете. Потім ви пишете, ну, ставите дату підпису, коли підписано, і нажимаєте, де це уложіть спрацьований формуляр Но в даному випадку ми його не заповнюємо і йдемо далі а далі які в нас ще є документи? У нас є документ сам Родячовський приспівок документ він значить виглядає ось він значить виглядає ось таким чином тут потрібно багато інформації заповнити значить ви заповнюєте всю інформацію про вас так давайте подивимося, як він виглядає це головний формуляр, його можна також виповнити вручну, прийти в уряд праці, виповнити, але якщо у вас є дотова схранка, ви можете це все з дому випов... заповнити. От тут можете заповнити всі поля, якщо у вас є тривалий побит, заповнити тривалий побит, тривалий підліжці в ЧР. А, но, написали, да, поставили, що в нас є тривалий побит, тому що... У нас є довгодобове резидентство і, в принципі, із тих документів, які читав я, то виходить, що воно значить тут одне й те саме, хоча технічно ні. Але в цілому є прописка, є все. От, ну, заповнюєте всі дані. От, в принципі, тут нічого складного, якщо у вас вдруг виникне якесь запитання про якомусь пунктів, я зможу вам сказати, що ми туди написали, але в цілому тут не має бути ніяких проблем. От, тут є всякі е, додаткова інформація, які вам документи для цього потрібні. От, і е, скажу ще, що десь тут також зазначено, що десь до трьох років, здається, ви можете, от, чи до двох років ви можете отримати е, ну, ці гроші на, на родичівський приспівок. Ну і потім все, ви заповнюєте ці всі документи, нажимаєте тут знизу приїд кодіслані і потім вам скаже зробити аутентифікацію через датову схранку, наприклад, чи через ID-обчина, якщо ви маєте, і ви відправляєте це все, і уряд праці з вами буде контактувати через датову схранку, От, будуть присилати вам туди листи, ну і вам буде на головну вашу пошту також приходить емейл, що у вас є щось на дату в Ісхранці, ви зайдете туди і зможете прочитати, що від вас потрібно, но зазвичай, наприклад, в нашому випадку вони написали, типу, от, тут є документи, ми отримали, але тут щось незрозуміло, придіть до нас. Ми прийшли до них, що вони сказали? Вони, значить... Подивилися, сказали, от нам треба підтвердження, так як ви хочете вище Родячевського приспівку, нам треба підтвердження і, значить, що у нас тут є. Зараз я вам покажу цей документ який потрібен, так, ось цей документ значить, називається «Прилога к жадості одавку» ЧССЗ і тут, значить, фірма написана, на яку ви працюєте і скільки грошей ви отримували цей документ має два, дві сторінки, а ось друга сторінка з «Прилога к жадості одавку» а, сторона а, тому що, так, да, це, значить, документ, який потім ви разом з тим прилоги жадості одавку, який ви заповнили, і више приспівку, який ви хочете, так відправляєте в цю службу ЧССЗ, або в іншу, з якої ви працюєте, куди ви платите соціальні налоги. От, і вам цей папір видає роботодавець. Це може бути там за два роки, наприклад. У мене тут з а з якого року я працював, з 18 по 22-й, да? от тут всі поля заповнені. Я беру цей папірець, ось цей папірець. І разом з папірцем, який вам видала ваша фірма, плюс цей папірець, вам потрібно відправити в ту службу. Вони вам заказним, не заказним, вони вам листом пришлють підтвердження з такими печатками, потім ці, ці печатки берете, йдете в уряд праці, і відповідно там по прізвищу йдете в відповідний кабінет, вам там все розкажуть, що вам потрібно, ну, в сенсі, скільки грошей ви можете отримувати. От. І після того вам почнуть нараховувати гроші. Вам скажуть, коли ці гроші будуть виплачені, який там розпорядок буде, підправити, якщо щось, щось там неправильно, підправити це все ручкою, і після цього вам будуть виплати. Ну, дякую, що були зі мною, надіюсь, це відео було вам корисне. якщо так, то, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться, можете написати коментар, буду дуже радий відповісти. От, і успіху вам, народжуйте дітей, отримуйте гроші від Чехії і e, використовувати їх з розуму. До зустрічі!